عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله خرج تساعدني أنا فقير أنا ما معي أنا معاشي ضيق عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء عندي كاسة كوب وعندي مدّة يعني نصّ لللبس ونصّ للأعدي معناته فعلاً فقير معدم قال ائتني بهما فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين هكذا في المسجد من يشتري هذين قال رجل أنا بدرهم يا رسول الله قال من يزيد من يزيد قال رجل أنا بدرهمين قال من يزيد من يزيد ما زاد قال بعتك إياهما هات الدرهمين فضل. ثم قال للرجل خذ هذا الدرهم واشتري لنفسك وعيالك طعاما وخذ هذا الدرهم وأتني به بفأس روح اشتري فأس فذهب الرجل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد صنع النبي صلى الله عليه وسلم له عصا لهذا الفأس وقال له خذ فاحتطب ثم انزل إلى السوق وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما فرجيني وشك بعد 15 يوم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث كل واحد يسأل الناس وعنده ما يكفيه ستأتي يوم القيامة خدوش في وجهه غدا يوم القيامة في مشاهد ستشاهدون رجل شكله رجل لكن حجمه حجم النمل الصغير يطأه الناس بأقدامهم أذا كان متكبراً في الدنيا ستشاهدون رجلاً يوم القيامة في وجوهه خدوش فإذا رأيتموه فاعلموا أنه كان يسأل الناس في الدنيا وعنده ما يكفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثِ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أو لِذِي غُرْمٍ مفظع دين يعني دين شديد أو لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ واحد عليه ديه بده يدفعها ولا يملكه وهذه الأرقام العالية تقعده في الأرض هذا يجوز أن يسأل الناس هذه صوره من صور تعليم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه القناعه بما رزقهم الله والاجتهاد في السعي